السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حكيت النهاردة الرجل الغني والشيخ الحكيم الرجل الغني كان يسير في الطريق في يوم من الايام فسمع الشيخ الحكيم ينادي عليه فذهب الرجل الغني للشيخ وقال له نعم يا شيخ هل تريد شيئا فقال له الشيخ نعم اريدك ان تسندني حتى اصل الى الجنب الاخر فقال له الرجل الغني ماشي يا شيخ هيا بنا نلاحظ أن الرجل الغني لم يتكبر على الشيخ، تمام؟ وبينما الرجل الغني يساعد الشيخ لكي يصل الجنب الآخر، فسأله الشيخ وقال له، هل أنت تصلي؟ فرد الرجل الغني وقال له لا أصلي يا شيخ. فقال الشيخ للرجل لماذا لا تصلي؟ فرد الرجل الغني قائلا لا يوجد عندي وقت. فرد عليه الشيخ الحكيم وقال له وهل نسيت رب الوقت؟ الذي أعطاك المال فأحمر وجه الرجل الغني بالبلد يعني اتحرج أو اتكسف وقال الشيخ ألست قادرا على تفريغ نفسك عشر دقائق أو ربع ساعة حتى يا رجل لو قال لك المدير يوجد اجتماع اليوم ستترك ما في يديك على الفور فرد الرجل الغني قائلا وماذا أفعل أو أستفيد حتى بالصلاة فرد عليه الشيخ قائلا الصلاة عماد الدين وبسبب الصلاة تجعل حياتك مملوءة بالبركة والسعادة وحتى يا رجل تصل علاقتك بالله وتجدد همتك وعزمتك على العمل واستكمال اليوم لو لا تصدقني جرب الذي اقوله لك يوم وشوف النتيجة بنفسك واسأل مجرب فقال له الرجل الغني يعني اترك العمل عشر دقائق ده في هذا الوقت ممكن اربح مال كثير فرد عليه الشيخ الحكيم لماذا عند أجمع المال فقال له الرجل الغني أجمع المال لأولادي فقال له الشيخ الاولادك سينجدوك من عذاب القبر لانك لو لا تصلي فسكت الرجل الغني وقال الشيخ الحكيم اتريد ان اثبت لك ان اولادك لن ينفعوك في الاخرة. فقال الرجل اريد ان ارى. فقال الشيخ انت ستكون في المستشفى وانا سأذهب الى منزلك وسأأتي باولادك للمستشفى. فاتى الشيخ واولاد الرجل الغني للمستشفى. وقال الشيخ لأولاده ان ابيكم يحتاج عملية نقل قلب. وهذه العملية عملية لن تنفع الا باقاربه. فسأل الشيخ الابن الاكبر اللي هو يعني ابن رجل غني. فسأله هل ستبدل قلبك بقلب ابيك لكي يكمل حياته وينجو من الموت رد ابن رجل غني باجابة صادمة. وقال وبدل قلبي بقلب ابي اني اريد ان اعيش واكمل حياتي واستمتع بالاموال التي جمعها ابي وهذا الكلام طبعا يسمعه الرجل غني من حجرة المستشفى فعندما سمع هذا الكلام من ابنه الاول حزن حزنا شديدا وقال في نفسه ممكن ابن الثاني يفرحني فسأل الشيخ الابن الثاني نفس السؤال فرد الابن الثالث بنفس اجابة اخيه الاكبر وكل هذا الكلام والرجل الغني استمع فعندما سمع اجابة ابن الثاني حزنا بشدة قال لعل ابن الثالث يفرحني فسأل الشيخ ابنه الثالث نفس السؤال ورد ابنه الثالث بنفس الاجابة الصادمة فازداد حزن الرجل الغني اكثر وقال يا الله سامحني على ما فعلت في حياتي وأنا يا الله لن اترك الصلاة بعد اليوم قال الشيخ عندما سمع إجابات أولاد الرجل الغني: هل أم أبيكم علي قيد الحياة؟ فقالوا: نعم. فقال الشيخ الحكيم نريد أن نأتي بها إلى المستشفى فأتوا بأم الرجل الغني إلى المستشفى فعندما أتت أم الرجل الغني إلى المستشفى قال الرجل الغني في نفسي هل أمي ستكبر خاطري وتفرحني دنا تعبتها في حياتها وعندما أتى إليها المرض لم أسأل عنها وناسيتها يعني نسيت أن لي أم أصلا فسأل الشيخ الحكيم أم الرجل الغني وقال لها ابنك يحتاج عملية نقل قلب فسألها الشيخ وقال لا فهل ستبدلي قلبك بقلب ابنك لكي يكمل حياته وينجو من الموت فردت الأم انظروا هنا رد الأم بهذا الرد قالت قلبي وحياتي كلها لابني وهل لي أحد غير ابني في هذه الحياة فأنا تعبت بابني شهور وهو في بطني لكي أخرجه إلى هذه الدنيا فحياتي كلها فداء ابني فعندما سمع الرجل الغني هذا الكلام فرح فرحه شديده وخرج من حجرته وهو يبكي ويقبل قدم امه ويقول لامه سامحيني يا امي على ما فعلته بك طوال حياتي فقالت امه يا بني أنت حياتي كلها وأنا نسمحك دائما وكذا تكون حكايتنا انتهت ومن الحكاية هذه نستفيد أولا أن الصلاه لابد أن تكون شيء أساسي في حياتنا مهما كانت ظروفنا ثانيا علينا أن نطيع أمهاتنا وكما سمعتم الأم تفدي حياتها لأجل إبنها فعلينا نحن أن نطيعها لكن الشيء الوحيد الذي لا نطيعها فيه سواء كانت الأم او كان الاب لا نطيعهم في معصيه الله ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وشاركوا هذا الفيديو وادلوا على الخير كفاعله لعلكم تاخذوا الاجر والثواب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته